Першим, хто захотів провести гран-при, був Леонід Брежнєв. Він після московської олімпіади, разом з Берні Аклстоуном, вирішили трошки просувати е, формулу е, ну, за залізну завісу. Але не вийшло, тому що Леонід помер, і якби, його послідовники вже не захотіли продовжувати стосунки. Замість Радянського Союзу він обрав Угорщину, як країну соціалістичного руху. Після цього було багато ідей, але не було грошей у Росії. Зараз з'явилися гроші під Олімпіаду. Відповідно, на тому ж місці Володимир Путін вирішив зробити Формулу-1. Берні Екклстоун, в принципі, йому байдуже, хто йому буде платити гроші, аби платили вчасно. Берні хоче бути могутньою людиною і він, намагається навколо себе тримати могутніх людей, мати могутніх друзів, які, зрештою, як його популяризують, його роблять ще сильнішим. Він має в друзях дуже багато видатних людей, дуже багато сильних людей і багатих людей. Володимир Путін, звісно, відноситься до, ну, до такого розряду, тому Ну, Берні давно з ним обговорював про етранпрі, вони довго його готували. Чотири роки тому був підписаний контракт. Чотири роки тому ми дізналися, що воно відбудеться. Е, і якби ну, Еклстона цікавлять гроші. І людина, яка любить гроші, любить їх заробляти багато, і він ніколи не зупиняється, маючи там близько вже 5 мільярдів. Берні не боїться, що від нього хтось відвернеться, тому що він вже має свою позицію. Це Берні, Еклстон це людина, яка виграє суд. Даючи хабар за те, що його судять за хабар. Тому ну його там якісь американські партнери, з якими він робить гонку, чи європейські, будь-які хто не погоджується з позицією Володимира Путіна в якихось політичних питаннях, вони не будуть протидіяти вітіском спортивне відео.